دلی کا نا میرے حضور کا ہے دلی کا دل دلی کا نا دل نے حصول کا ہے جلوانہ میرے حصول کا ہے دل ٹھیک اور ہر زمان کی آپ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل کا نا متے سب وہی کلا ہیں انہیں متے سب وہی کلا ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے دل دل کا روز معاشر جو بخشوائے گا اور روز محش جو بخشوائے گا وہ میرے اور ایک پر میرے آسان ہوا رنگ میرے پر آسان ہوگ میں آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے دل دکانا اور آسے کا نم کہاں دینا کہاں اور ان سے جستا آسی کہاں دینا کہاں یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا میرے حضور کا ہے دل کا ناش میں انہیں کے ساتھ کسات اور رش میں انہیں کے ساتھ گا جو دیوانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور ذکر شام نہ نماز پنجانا میرے حضور کا ہے دل کا نا میرے جلوانہ میرے حضور کا ہے دل کا